Mit navn det er Julius Witt. Jeg er læser medicin på syvende semester. Jeg har siddet i studien i to år, og jeg synes det er det spændende at sidde her. Studienævnet det er ligesom det sted, hvor at alle beslutninger, der har en stor betydning for os studerende, bliver truffet. Der sidder øh, halvt studenter og halvt videnskabeligt personale, og de har hver øh, en stemme. Derfor så er det faktisk det eneste sted, hvor vi rigtig har noget at skulle sagt. Studienævnet har til opgave at bestemme rammerne for, hvordan uddannelsen er. Dispensationer på området. Og generelt, hvis der kommer nogle sager, der skal implementeres for et studie. Jeg hedder Line, og jeg læser molekulærmedicin på femte år, og er i gang med at skrive mit speciale. Og så sidder jeg i studienavnet for medicin som næstformand. Jeg vil sige, at studerende har i hvert fald to, måske tre punkter, vi gerne vil have på. Det vigtigste sager, man vi arbejder med i studienavnet, det er kvalitetssikker, uddannelsen og dispensationssagerne og sommeritssagerne. Studienavnet arbejder blandt andet med dispensationssager, så vi er faktisk med til at beslutte om, den her dispensation skal give til leje, Og det er jo rigtig relevant øh, for de studerende. Jeg synes, at studienævnet giver mig rigtig meget indblik i, hvordan det er, øh, eller hvordan universitetet bliver styret. Øh, man får lidt bedre indblik i de højere lag. Altså, hvordan fungerer det fra studerende helt op til rektor? Øh, hvordan er de her veje, man kan gå i studienævnet? Eller fra studienævn til øh, rektor? Hvordan bliver man hørt? Ja, klokken er fire. Velkommen til studienævnsmødet. Jeg synes, en af de vigtigste ting, som vi har gennemført studienævnet, har været at få afsat midler til at få studenter, studenteransatte til at sidde og, og, og ordne nogle skemaer for de studerende på medicin. For det er de store problemråder, som rigtig mange studerende bøvler med. Og derfor er det rigtig fedt, at man som studerende kan gå ind og sige Hey, vi synes faktisk, det her er et kæmpe problem, og vi har brug for nogle penge til at ordne det, og så får man det.